Дороговий центр – епіцентр. В черзі близько 50 людей. Всі до пункту вакцинації. Там близько, «Ми близько живемо на садовій. Тут якби вирішення особи йде больша і можна по-близьому приїхати... ...зробити вакцинацію, щоб передвігатися було удобно по місту да і плюс працювати». «Я тут первую робив вакцинацію. Ну і тут удобній мені лично». «Ци звертались ви до амбулаторію?» «Амбулаторію? Ні. Ну якби... Там все-таки люди в можуть бути, тому сюди. Сьогодні цей пункт працює з 9-ї ранку. Тут приймає одна бригада медпрацівників з Центру медико-санітарної допомоги номер 1 Щеплюють вакциною Astrazeneca та Пфайзер. Провакцинували вакциною Пфайзер 252 чоловіка, вакциною Astrazeneca 40 чоловік. Пройшло все гладко, без всяких різних ексцесів. Могли поділити чергу. Одна треть вакцинованих були без декларації. Це, звісно, затримувало чергу, тому що з цими людьми їм потрібно було приділити більше уваги. Також люди хотіли, щоб їм про вакцинування видали справку. Можливості такої видати справку на руки про вакцинування немає. А це пункт щеплення у торгово-розважальному центрі «Сітіцентр». Його розгорнули 24 жовтня. Сьогодні тут бригада медпрацівників Центру медико-санітарної допомоги номер 5 почала працювати об 11.30. Є черга – близько 30 людей. Люди займали її за декілька годин. Мы объездили три точки, очень много народу, даже есть Здесь фотографии. самая меньшая очередь сегодня. Вариантов нет других. Вынуждены, чтобы продолжать работать. Если бы этого не было принуждения на от, от на вот так сказать, классы. руководства, да. никто бы на это не пошел. Я пришла, потому что ну, говорят, что надо, на, надо да, что не будет в супермаркете скупляться, и так, ну, без э, того, что у тебя нет, ну, нет прививки. «Сьогодні працювала бригада, зробили 116 щеплень. Часто люди звертаються без декларації, тому для заключення декларації потребує багато часу, щоб зайти в систему і пацієнта та заключити з ним декларацію. Це затримує час проведення вакцинації». Додаткові пункти вакцинації відкрили, бо виріс попит на щеплення, говорить Максим Безносенко, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації і за кордоном відкривалися центри в публічних містах, при магазинах, при аеропортах, при ЖД вокзалах. Можна сказати, така маленька війна, не маленька, велика війна між медициною і цим вірусом. Тому я вважаю доцільним відкривати пункти, і щоб максимально кількість, велика кількість людей була провакцинована і захищена. Ми відкрили вчора на ЖД вокзалі, але він не за таку ефективність, тому що е, там було привито тільки кілька осіб, е, до десяти, е, як в сіті-центрі, тому що в житті вокзалі немає такої скупченості тільки приїзду поїздів, а це е, час. Вечерні, вечерній час. Е, по, ми, поки що пару днів ми подивимося, якщо є лесообразність, щоб людський потенціал медпрацівників використовувати е, найбільш е, ефективно. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.